Доброго дня, консультант Вікторія, слухаю вас. Чим я можу вам допомогти? Інформацію від консультантки Вікторії щодо юридичних процесів отримало вже близько 50 людей. Це рідні українських військовополонених. Розбитий стан, зрозуміло. Вони приходять сюди почути то, що держава їх не забула, то що ми про них знаємо, пам'ятаємо, надаємо інформацію людям по їхнім рідним а як це правильно оформити, повністю правильно оформити всі процеси. Головне питання дружин та матерів полонених, коли він повернеться додому, говорить психологиня Наталя. До кожної матері, до кожної дружини це стосується ну, індивідуальний підхід, тому що ну, неможливо для всіх. Нє общого. Ми повинні показати родини, родинам, хлопцям і дівчат полонених, щоб вони не залишились на одинці зі своїм горем, зі своїми страхами. Це перший регіональний консультаційний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні. До цього прийом громадян здійснювався лише в Києві. Мова йде про регіон південний, тобто це і Одеса, і Херсонщина. І є багато питань і соціального характеру, правового характеру, психологічна допомога, підтримка дітей військовоповнених, інші речі. Це все тут має так само якісно належним нележним чином відбуватись. Десять консультантів, які працюватимуть у центрі, пройшли підготовку у Києві. По-перше, є команда безпосередньо консультантів, по-друге, є представники від Національної гвардії України, від МВС, від Збройних сил України, представники від місцевих органів державної влади. В рамках програми надаватимуть також допомогу сім'ям військовополонених від області. В даному проєкті також ми запускаємо програму обласну надання фінансової допомоги на оздоровлення дітей наших військовополонених. Тобто ми будемо всіляко сприяти і підтримувати робити, родини і налагоджувати з ними взаємозв'язок. Відповідно до закону, інформацію про військовополонених зможуть отримати тут лише члени родин. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.